زي ما الموت ما يعرفش ميعاده الا الله سبحانه وتعالى اذا صلاه الجنازه برضه بتيجي فجاه، يعني كل بني ادم مسلم المفروض يكون جاهز للموقف ده عشان يصلي على مهما كان سنك بقى، اه في شباب بسم الله ما شاء الله ما بتفوتش صلاه سواء كانت في جامع او حتى صلاه جنازه، لكن احنا لازم برضه نقول للي لسه ما يعرفش، وده هيخلينا اقول لك للاسف انه في شباب وصلت ل او 40 سنه وعمرها في حياتها ما صلت صلاه جنازه، عشان كده يا رب الفيديو ده يعلم الناس ويا رب المعلومه توصل وما تنسوش الشير الكتير لان الدال على خير كفاعله، لان ان انت هتكون كمان مشارك في تعليم الناس صلاه الجنازه وما تنسوش الدعوات لامواتنا واموات المسلمين وابويا الله يرحمه نبتدي ونقول بسم الله ونشوف ايه اللي بيحصل بالظبط بس محتاج ان انا اقف عشان اوريكم الموضوع بيحصل ازاي مبدئيا صلاه الجنازه بتتصلى بالكامل وانت واقف ما سجود ولا ركوع لان كذا مره الامام يقول الله اكبر تلاوحت في الصف نازل ورجع تاني لا بتتصلى بالكامل وانت واقف التكبيره الاولى قراءه الفاتحه التكبيره الثانيه الصلاه الابراهيميه التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة الدعاء لكل أموات المسلمين. يبقى الإمام في الأول هيقول الله أكبر، أنت هتقول الله أكبر، استغفر الله العظيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التكبيرة الثانية الإمام هيقول الله أكبر، هتقول الله أكبر، ونقول الصلاة الإبراهيمية، اللي هي الجزء الثاني من التشهد.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 الدعاء هيخص الميت نفسه، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم وسع مدخله، اللهم اكرم نزله، اللهم مد له في قبره، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهل خير من اهله، اللهم اعفو عنه، اللهم تقبل منه. واللي هيجي على دماغك وقتها اقوله اي دعاء للميت مستجاب. التكبيره الرابعه والاخيره الامام هيقول الله اكبر هتقول الله اكبر وهتدعي الباقي المسلمين، ويفضل انك تقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله. وبعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على يمينك وده في أحكام الجنائز زي ما قولنا صفحة 129 ويجوز برضو تقول على شمالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما موجود برضو في أحكام الجنائز للألباني صفحة 127 هرجع اقعد عشان لسه في كلمتين عايز أقولهم وبكده تبقى صلاة الجنازة خلصت بس عايز أفكركم بحاجة قبل ما أختم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان وقيل ما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وده حديث نبوي متفق عليه أتمنى أن أي حد بعد ما شاف الفيديو ده لما يشوف صلاة جنازة حتى لو مش من أهله ولا قرايبه بالصدفة كان بيصلي ظهر ولا عصر دخلت جنازه كمل صلاتك خليك مع الناس انت النهارده بتصلي على نفس ماتت الله اعلم هيتصلي عليك امتى واتمنى ان ربنا يكون وفقني في الحلقه دي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام you